the بعنوان جبرت على الامتحان ما شاء الله عليك هذه ذخيره ادبيه عظيمه تستحقين كل تقدير واجلال يا زهره مدينه العرائش هذه العباره قصائدي الى قلبي والتي ارجو الله سبحانه وتعالى ان القاه بها وألقى بها سيدي رسول الله عليه الصلاه والسلام يفرح بها أسأل الله ذلك أقول فيها رسول الله رسول الله يدعوني اشتياقي ويحملني إلى ذاك المقام رسول الله أبعث كل حين مع الركب المسافر بالسلام وودي لو أطير بلا جناح لموطن صفوة الخلق الكرام فأطفئ لوعتي وأذيب شوقي وأظفر من زماني بالمرامي أعالج في درى عرفات حزني وأنشد راحة الروح الهضامي ويجهر صوتي المقهور إذما بتلبية لدى البيت الحرام واشرق بالدموع لدى المصلى وادفن زلتي عند المقام واسعى سبع مرات تباعا فرارا من ذنوبي ومن اثامي واجفو عند زمزم في خشوع لاغسل ما تراكم من رغامي واروي مهجة الظما بماء يطهرني ويشفي من سقامي اشد الرحلة للمختار بعدا وبحر الشوق زخار وطامي اقبل تربه المعطار مسكا ففوقه قد مشى خير الانام وعند الروضه الفيحاء مهلا كفيت الشوق اقصر عن ملامي لست بضامن في الحب روحي وحب المصطفى حق الغرامي أجود له بنفسي ثم أهلي فداه أبي وأمي من مراني فألوار الحبيب همت وشعت فصار القلب رقراقا وضامي وأسرار الحبيب بدت ودقت وجلت عن بيان أو نظام بأي بلاغة أو أي شعر تبوح الروح بالمعنى الحرام مقام يقصر البلغاء عنه ينوب الدمع فيه عن الكلام رسول الله والحرقات تترى بغير الوصل لا يخبو ذرامي فإن عز النقاط بحال صحو رسول الله وصلا في المنام فإن القلب موتور معنا وأنت شفاه من فرط السقام عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تتحدث هذه القصيدة على الشوق إلى زيارة بيت الحرام وزيارة قبر رسول صلى الله عليه وسلم ومدينته إنها نعمة جليلة وذلك لمن أدرك مقاصد وأسرار وروح هذه الرحلة وروح هذه الرحلة العظيمة إلى الله عز وجل الآن نفتح مجال مناقشة هي الرغاب ثم عبارة، يعني المطلوب شرحان، مفردة وعبارة، أما المفردة فهي الرغاب، وأما العبارة فهي المعنى الحرام. في الاسم تبوح الروح بالمعنى الحرام ما هو المعنى الحرام هنا؟ هل الحرمة هنا من من التقدير والتحضير ام الحرمة هنا من حرامها على يعني حرامها الشرع وشكرا يا طبعا هنا التراث المجازي يعني ما يحمله الانسان من اثام و... فإنه يحاول أن يغسلها لأن الشعر نقربكم شي شوية وهذا هو الهدف إذا كنا كنا بالكلام الكلام العادي تقول لك غسلته هي غسلته هو والليل والليل والنهار والنهار يعني كنا كنا نتكلم كلام عادي كلام عادي ولكن حنا ندخلون البلاغة المجاز بمعنى كنا الكلمة بغير معناها الحقيقي لكنا نستعبها ونعطيها جمالية أكثر نحن في القران الكريم عندنا قمة البلاغة الكثير من الامور تم <تصفيق> الكلام عنها بشكل بشكل مجازي مثلا الحرام اذا ندمجوا بحرام وحرام على قرية مهلكناها أنه لا يرجعون اذا هنا غنحلو حرام هنا ماشي يعني الحرمة الشرعية ولكن بمعنى ممنوع منعا تاما قاطعا نهائيا، اذا معنى حرام بمعنى معنى لا يدرك، اذا هذا ليس ليس حرمه الشرعيه هناك ابدا، وانما عندي معنى حرام بمعنى يصعب علي ان اصل اليه ويصلح منآدي ويرعى طريقيا ويرفع عني ما الم من الاسى ويروي اعماقي ويحيي مواتيا ويخزي شيطان اللعين مضللي ويثقل بالخير العميم سحابيا ويثلج صدري باليقين وبالتقى ويغفر ذنبي رغم ثقل ذنوبي ويجعلني نورا يكوقي أمامي وخلفي ظاهرا ثم خافيا ويغفر لي ادران ذنبي وخستي ويجعل لي حظا من التوب وفيا وينسخ احزاني بفرح مطهر ويجعل حبي للانام سواسيا ويمنحني كنزا من العقل ملهما ينير طريقي رغم ظلمه نديا وكنزا من الإيمان غير منقص يزيد إذا نقص عرى كل باليا ويلهمني صبرا وحلما ونجدة بها أتحلى دون حلي زمانيا ويجعل نفسي بالقضاء رضية وموقنة بالأجر عند مليكيا ويبسط لي رزقا حلالا وطيبا ويبعد عني كل سحت بداليا ويكتب لي في كل خطو سلامه ويجعل خيري فوق شري عليا ويملا بالاجر الجزيل صحيفتي وان انا لم احسن كثيرا صنيعيا الهي نور منك كان لمهجتي سلاما وامنا حين ذابت شموعيا وكان رفيقي حين قلم صاحبي وكان انيسي حين اوحش ناديا وانه زهري حين تذبل اورقي وتنطر هالح الخريف اماميا ولكن يجب نص نصحوه بنصيحه آه الله يقومون يقرأ هذه القصيده للمنجزه حيث كلماتها قويه قويه جدا لكي آه لا اطيق المسموح ان اقرؤوا على من هذه القصيده للمنجزه فأخذ بعض الاكياس محلوله حتى لو هو الكثير يقول لإن جلت وحمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي تجل وأوسع إلهي لإن أعطيت نفسي سبلها فها أنا في بحر الندامة أرتع إلهي طرح لي من فقري وفقتي وأنت مناجات الحقيقة تسمع إلى أن يقول إلهي أنسني بتلقين حجتي إذا لي في القبر مثوى في كل الاتجاهات بحثاً عن الحقيقة أه طبعاً لن أدعي أني فعلت مثله ولكن أنت أمور تريد على الذهن، تطرح سؤالاً وسؤالاً وسؤالاً في رحلة حارقة للبحث عن اليقين لأن باليقين يطمئن القلب وتستطيع أن تقوم بواجباتك بكل ثقة ويقين فلذلك عندي صلاة و... يعني الصلاة في المبدأ ثم رحلة البات ثم تأتي الصلاة من النوع الثاني بعد اليقين هنا في البداية عندي إضاءة مأخوذة من أبيات لشاعر الإنجليزي هو اليوت يقول بأنه لا ينبغي أن نكف عن الاستكشاف ونهاية استكشافنا ستكون أن نصل إلى المكان الأول ونعرفه للمرة الأولى نحن انطلقنا منه ولكن بعد أن قمنا بجولة كاملة عند ذلك عرفنا حق المعرفة أقول فرضت علي أديتها فعددت في حزب مفوع الساجدين وتصدقت كفاية بالنصر القليل على مضض فسلكت في سرب الكرام المحسنين لكن قلبي لم يذق طعم اليقين ظلت جمار الشك تكوي ليله وتقلبت حلالها لهب الأنين جافا والايمان والسر المكين. جافاني نور الحق واشتعل الحنين فوجدتني بالجنون والانتحار فأعدت رسم الخارطة من حيث قيل هنا قفي كانت بداية رحلتي لاصوغ معنى من وجودي لافك بعضا من قيودي لأعيش في زمن الخلود لأكون ما شئت لا ما شاءني زمن الجدود وأقول في ثقة عرفت وأصلي فوق الخوف والمعنى البليد وأسير للمعنى الجديد فأرى إلهي لا شكوكي في ركوعي وسجودي وأرى يقين الحق في الداع الرشيد عندها حين صليت برعمت أغصان قلبي بالورود ضمني في خلوتي نور وليد حتى ركب الحب بالروح البليد وتهادى كل جسمي. في وقعته روحي الظمأ لأسرار الوجود وكأن أحباع الرحمة وحادي الرفق والحكمة وأهداني كتاب الله واللأمة اللأمة هي وأهداني كتاب الله واللأمة ومحبرة وأقلاما وكل الحب لمه. علي أفضل الصلاة والسلام الشاعر كامل من حبقوها بمعنى رايت طيفا وكلمه قصيره جدا ولكن بعين المحبه وبعين الامل وبعين التشوف اضفت اليها اضفت اليها امورا لم تحدث في هذه الرؤيا لان الرسول صلى الله عليه وسلم اظن راه كاملين بنا عندنا واحد الحب جارف لرسول الله صلى الله عليه وسلم بحيث نحس احيانا معنا وكاننا نراه ولكننا لا نراه فاختصارا كان شويه الرؤيه والكثير من الخيال الشعري اضافوا الى هذا الامل خاصه في اخر القصيده اذا رحتم هناك بعد رمزي بان الرسول اولا قلت بانني حين قابلته بين يديه قد قدمت الله سبحانه وتعالى كيقول لنا يا ايها الذين امنوا. لا منا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. لا تقدموا في لا تقدموا بين يدي يعني انا جرأة مني قدمت وكان ذلك لذلك كما قلت القراءة بين السطور مهمة جدا يعني ربما حرقة ربما لهفة ربما اشياء وعجلت اليك ربي لترضى اذا حين قدمت. لم يغضب ولم يسخط وامر أن الا نقدم وعلم جهلي البر علمني كيفاش الادب ديال مخاطبه الرسول صلى الله عليه وسلم ثم تبسم واهداني وهنا كيتجي البعد الرمزي ماذا اهداني؟ كتاب الله التمسك بكتاب الله هو الذي تركه فينا حتى لا نضل واللامه نعم الجهاد سلاح الحرب القوه ومحبرة وأقلاما، علم وكل الحب للأمه، حبه لنا نعم لا نهايه له، فكانت هذه التشكيله اللي خديت من الواقع والخيال وحاولت نستحضرها بهذا الطريقه. وأن يطول الله في عمرك حتى نجمع مرة أخرى يعني إن شاء الله. <تصفيق> بسمكم باسم جمعيه الأمل للمتقاعدين والمسنين نجدد الترحاب والشكر للاخوه الحاضرين معنا وكذلك نجدد الشكر للساده الشاعره المبدعه الساده بديعه القادري على على هذه الامسيه الروحيه الشعريه بامتياز فحقيقه في هذه الاجواء الرمضانيه ونحن مقبلون على العشر الاواخر فهذه القصائد هي قصائد تلزو الروح والوجدان وكذلك فيها الكثير من المعاني الروحية الجميلة فالإقبال على الله في هذه العشر الأواخر بالدعاء وبالتضرع هو واجب لنغتنم في هذه العشر الأواخر حتى نصادف ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر والله الحمد لله رسالة هذا هو هذا هو القصد لما يبقى في دين الانسان بعض الاشياء عن ما نفعل تبقى واحد البصمة. القلب كيشب على لسانه كيشب على لسانه يعتز على تعبير قلبي. هي يا استاذ صافي مع العجز حين تتذكر ادعو لي. الشكر. ان شاء الله في مثل هذا اليوم في مثل هذه الساعة لنختم آه هذه السلسلة من الانشطة التي دابت الجمعية ان تقيمها في كل شهر رمضان وسيكون لنا موعد مع الدكتور الصيدلي خليل السلمي الذي سيقدم لنا عرضا حول آه آه مرض آه السكري وكذلك طريقة تناول الادوية خلال هذا الشهر فكونوا ان شاء الله في الموعد